Mediakasvatuksen alalle on vuosien aikana syntynyt paljon hyviä käytäntöjä myös aikuisten medialukutaitojen osalta. Hyvien käytäntöjen tarkastelu antaa mediakasvattajille mahdollisuuden peilata käytäntöjen toimivuutta omaan toimintaan ja mahdollisesti kehittää työskentelyä mediakasvatuksen parissa. Katsotaan nyt yhdessä esimerkkejä, millaisia käytäntöjä aikuisten mediakasvatuksessa voi hyödyntää. Mediakastuksen lähtökohtiin kuuluu dialogisuus, jossa ylhäältäpäin opettamisen sijaan herätellään oivaltamaan ja pohtimaan yhdessä. Tämä näkökulma oppimiseen voi toimia erityisen hyvin juuri aikuisille, joille on jo kertynyt paljon elämänkokemusta mediakastuksen eri aihealueilta. Aikuisten mediakastuksessa on hyvä muistaa myös osallistaminen jolloin mediakastusta suunniteltaessa ja toteutettaessa oppijat voivat mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa toimintaan, sen tavoitteisiin, sisältöön ja käytännön toteutukseen. Mediakastuksellisten sisältöjen liittäminen oppijalle läheisiin kohteisiin tai tarpeisiin voi herättää paremmin kiinnostusta ja motivoi omaksumaan asioita. Tätä kautta omaksutut lähestymistavat ja ajattelumallit myös asettuvat luontevimmin osaksi arkea. Mediakasvatusta voidaan sisällyttää muuhun toimintaan, esimerkiksi kansalaisopistoissa ja vastaavassa harrastustoiminnassa. Medialukutaidon tarpeiden laajentuessa ja ulottuessa useammalle elämänalueelle ammattilaisten rinnalla toimivien vapaaehtoisten vertaisoppijoiden merkitys on entistä tärkeämpi eriikäisten mediakasvatuksessa. Vertaisopastajilla on usein ajankohtaisin käsitys kohderyhmän tarpeista ja ajattelutavasta. Vertaisuuteen ja samaistuttavuuteen liittyy omalta osaltaan myös kysymys siitä, millä kielellä mediakasvatusta tarjotaan. Omalla kielellä saadun mediakasvatuksen nähdään olevan helposti lähestyttävää ja laadukasta, koska omalla kielellä kulttuuriset vivahteet ja merkitykset eivät ole kadonneet käännöksen myötä. Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen auttaa muun muassa parempaan saatavuuteen. Digiopastus etäyhteyksin ja mielenkiintoiset digitaaliset sisällöt ovat yksi esimerkki ja lisäksi digitaalisuus voi mahdollistaa saavutettavuuden myös erityisryhmille, joilla on haasteita perinteisen kirjoitetun tekstin kanssa. Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää käytännön mediakasvatustyössä. Se mahdollistaa tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen. Verkostojen luominen myös oman alan ulkopuolelle tukee toiminnan kehittämistä. Tätä kautta saadaan laajemmin lisättyä tietoisuutta omasta toiminnasta ja sen lisäksi on hyödyllistä näkyä aikuisille suunnatussa mediassa ja mennä paikan päälle tiloihin ja tapahtumiin, joissa tavoitetaan aikuisten kohderyhmiä. Tulosten ja toimintamallien avoin jakaminen ja niistä tiedottaminen säästävät resursseja ja edistävät koko kentän kehittymistä. Mallintaminen auttaa soveltamaan toimintaa eri toimijoille ja levittämään tietoa eteenpäin. Mediakastuksen toteuttamista edistää, jos mediakasvatus on nimetty ja sillä on määritelty asema joko omana suunnitelmanaan tai osana suuremman toimijan strategiaa. Strategia auttaa tekemään mediakastustoiminnasta tavoitteellisempaa ja systemaattisempaa. Kun mediakastustyö on kirjattu työyhteisön tavoitteisiin, strategioihin ja toimintasuunnitelmiin toiminnan tärkeyttä ei tarvitse perustella ja se auttaa myös toiminnan resurssoinnissa.